Assalamualaikum semua uh, okay. Kenapa Mesti kena join uh, Program ni ya? Tengok saya dekat Kamboja ni Banyak sangat orang susah-susah uh, Diorang tengok um, Diorang sebenarnya uh, Apa yang kita belajar kat Malaysia Diorang pun berminat tau dengan Tengok contoh orang tua-tua kat sini Orang tak kira muda uh, Semua suka pada untuk muana Kalau tengok kan gambar pak cik ni warna pun bon cantik tau. Ha, cuma dia perlu diberi pencerahan sedikit. Ha, okay. kenapa anda mesti kena join program ni? Sebab program ni haa, dapat membantu, dapat menginsafkan kita bila kita tengok ramai lagi orang yang susah daripada kita. Haa, terutama terutamanya kat Malaysia pun kan, kita tengok hangpa ceri susah. Kat sini lagi banyak orang susah sebenarnya. Okey, itu saja dari saya. Sekian terima kasih.